عارف انت المقوله اللي بتقول انت دائما الشخص الشرير في روايات احدهم؟ اه انا بقى احدهم وجاي النهارده وجايب لك كل الروايات. <تصفيق> سلام عليكم اول ما بتسمع اسم عالم مشهور زي نيوتن او البرت اينشتاين مثلا فكل اللي بيجي في بالك ان الناس دي كانت ملايكه بالنحات بياكلوا علم وبيشربوا علم وبيتنفسوا علم بس للاسف الصوره دي مش صحيحه وفي منهم اللي عمل تصرفات لا يمكن شوف لا يمكن تتخيل انها تصدر من شخص بالعقليه دي وتعالى نبدأ بأول شبح معانا النهارده وهو البرت اينشتاين العبقري اللي تنزل مكان ونسف الكتله صاحب النظريه النسبيه واحد اهم مؤسسي نظريه ميكانيكا الكم وصاحب اشهر معادله في التاريخ اي بتساوي ام سي سكوير واللي على قديه اتعملت فيزياء جديده اسمها الفيزياء الحديثه لكن برغم كل ده انه كان على المستوى الانساني مش تمام قوي اينشتاين لما ساب المانيا وسافر سويسرا عشان يعمل دبلومه يا دوب ان هي تاهله ان يبقى مدرس فيزياء قابل هناك بنت شاطره من صربيا بتعمل نفس الدبلومه اسمها مليفا مريتش والبنت دي كانت متميزه جدا في الفيزياء وفي الرياضيات زي ألبرت وكانت البنت الوحيده اللي موجوده في دفعته وعلى الرغم ان ألبرت اينشتاين كان في الفتره دي بيحب بنت عمه السلوينزال الا انه قرر انه يرتبط بميليفا. ما تعرفش بقى كان استخسار ولا كان سابيو سيكشوال ومبهور بدماغها او كان بيفكر ازاي وقتها المهم يا سيدي ان مليفا ارتبطت بألبرت ودي كانت بداية اللعنة بالنسبة لها سنة 1901 عرفت انها حامل من اينشتاين، فمبدئيا كده حياتها الاكاديمية انتهت، وقررت انها ترجع بلدها صربيا عشان تولد هناك بنتهم الاولى الغير شرعية ليزريل، الا ان البرت غالبا ما كانش مرحب بفكرة انه يبقى اب في الفترة دي من حياته، فطلب منها انها يا اما تتخلى عنها او انها تعرضها للتبني، ورغم ان مصير ليزريل لحد هذه اللحظة ما حدش يعرف عنه حاجة، الا ان في روايات بتقول ان في حد تبناها وروايات ثانية بتقول انها ماتت بالحمى القرمزية. لكن بعدها بسنتين ميليفا اتجوزت البرت بشكل رسمي وخلف منها ولدين هانز وادوارد وكده بقى المفروض ان خلاص ابننا كبر وعقل بس ده ما حصلش، البرت كانت عينيه زايغه وبيخونها كتير جدا والست كانت منفضه لحد ما عرفت ان البرت رجع يتلم تاني على بنت عمه السا اللي كانت اتجوزت واتطلقت وبقى معاها بنتين والمشكله الاكبر ان اينشتاين كان عاوز يتجوزها ودخل مليفيا تتجنن وتترجى البرت انه يحافظ على الاسره ويفضل مستمر في الزواج ويفكه من حوار الزة وفي مقابل ده هتنفذ له اي شرط هو يطلبه. فوافق البرت بس بشرط انها مالهاش دعوه بيه وتسيبه في حاله، وفي نفس الوقت تلتزم بكل طلباته، اكله وشربه وهدومه ومكتبه، لدرجه انه كان محدد لها عدد الوجبات اللي هو بياكلها بمواعيدها، اللي هو لو سيس السيد نفسه ومقفوش ما كانش يفكر او ييجو في خياله انه يعمل كده، وده اللي خلى مليفيا تقف وبعنو صوتها وتقول اشطى عادي مفيش مشكلة موافقه واستمر جوازهم بعدها بفترة مش قصيره لكن في سنة 1919 الأمور سقت ما بينهم من جديد وقرروا ان هما ينفصلوا وفي نفس السنة مليفا خدت هانز وإدوارد ورجعت على بلدها صربيا وألبرت أينشتاين اتجوز بنت عمه إلسا وعاش معها في برلين واو خلاص ألبرت بقى رجع لحب عمره والمفروض يهدى كده ويعقل بس ده برضو ما حصلش اينشتاين مبطلش لعب بديله حتى من بعد جوازه من السا، لكن في نفس الوقت كانت كلها نزوات مش اكتر واينشتاين والسا فضلوا متجوزين لحد ما ماتت، لكن من ناحيه تانية على مستوى اينشتاين الاب فمعظم تواصله مع مليفا والاولاد بعد ما رجعوا صربيا كان عن طريق الرسايل والعلاقه ما بينهم تقدر انك تعتبرها كانت علاقه فترة لدرجه ان ادوارد الابن الاصغر لاينشتاين لما تم تشخيصه بالشيزوفرينيا وعاش في مصحه نفسيه في زيوريخ ألبرت ما غير مرات قليلة؟ ده بخلاف ان بعد ما ألبرت هاجر للولايات المتحدة ما شافش إدوارد خالص من بعدها اما بقى على مستوى العالم فكان له علاقه غير مباشره بالقنبله الزرية ومش بس عشان القنبله كانت قايمه على المعادله المشهوره بتاعته لكن كمان عشان بمجرد ما ان المانيا قربت انها تتحكم في انشطار اليورانيوم بعت رساله للرئيس الامريكي يحذره فيها ودخل خلى الولايات المتحده تقف على قدم وساق وتجمع افضل علمائها في مشروع مانهاتن المشروع اللي اتعمل فيه القنابل النوويه اللي اترمت على هيروشيما وناجازاكي ومع ذلك فألبرت اينشتاين ما كانش واحد من ضمن العلماء اللي اشتغلوا في المشروع لانه في الاول وفي كان ألماني ودخل المخابرات الأمريكية ما تبقاش مرتاحة قوي للموضوع ده بس تعالى بقى نسبنا من ألبرت أينشتاين وندخل على أسحاق نيوتن العالم الغني عن التعريف صاحب قوانين الجاذبية والحركة ومن أهم مؤسسي علم الضوء وواحد من أشهر خمس علماء في التاريخ وأهم عضو في الجمعية الملكية للعلوم نيوتن كان على خلاف كبير مع العالم روبرت هوك العالم التجريبي والمعماري الرائع صاحب قوانين المرونه ومكتشف الخليه ورئيس الجمعيه الملكيه للعلوم في انجلترا وده تقدر تعتبره ارقى منصب علمي ممكن يحصل عليه عالم وبسببه ما كانش في فكره جديده ممكن انها تعدي من تحت ايده الا انه هوك كان واقف لنيوتن على الواحده نيوتن يقول الضوء عباره عن جسيم فهوك يقول له لا ده عباره عن موجه وكلامك غلط وينتقده بطريقه بشعه فنيوتن يعمل التلسكوب العاكس اللي كان افضل بكتير جداً من التلسكوب الكاسر فهوك يقول ده اخد فكرته مني نيوتن يروح ينشر اهم كتاب في حياته ومن اهم الكتب في تاريخ الجنس البشري ككل البرنسيبيا ماسماتيكا فهوك يقول انا نديته المفاهيم اللي طلع بها بقوانين الجاذبية وما حتى عليه يقول اسمي لدرجة ان نيوتن يقرر انه مش هينشر حاجة تاني فى حياته إلا بعد ما هوك يموت وبالفعل هوك مات من هنا ونيوتن نشر كتابه عن الضوء والبصريات من هنا والأهم من ده كله انه مسك رئاسة الجمعية الملكية للعلوم من بعد هوك وقال يا جماعة العفو ده شيء جميل جدا وحاجة يعني كده من شيء من الكرام بس انا مش كرام وراح جاب صور هوك اللي موجوده في الجمعيه وحرقها لدرجه ان ما بقاش لهوك صوره واحده نقدر نعرف شكله منها والصوره اللي على النت دي دي مجرد بورتريه تخيلي احنا اللي راسمينه بناء على وصف كان مكتوب عن هوك مش صور حقيقيه لكن كان مين فيهم الشريه الحقيقي في القصه محدش يقدر يجزم بس تعالى بقى نسيبنا من خناقه نيوتن وهوك وندخل على ماري كوري ودي كانت اعظم شخصيه علميه نسائيه على مدار التاريخ ومش بس دي كانت اول ست تاخد جائزه نوبل دي الشخص الوحيد اللي اخذ جائزه نوبل في فرعين مختلفين الكيمياء والفيزياء وتقدر تقول كده وضميرك مستريح ان عيله كوري اصلا اعظم عيله علميه على مدار التاريخ الست لوحدها اخذت جائزه نوبل مرتين وجوزها بير كوري اخذ جائزه نوبل مره وبنتها ايرين كوري اخذت جائزه نوبل هي كمان وجوز بنتها فريدريك هو كمان اخذ جائزه نوبل فتقدر تعتبرهم كده مقفلين اللعبه بس بيير الزوج كان بيحب ماري كوري جدا ومش بس جدا ده جدا وجدا وجدا لدرجه ان ساب مجال الابحاث اللي كان شغال فيه وراح اشتغل معاها في الاشعاع ولما اكتشف عنصر البولونيوم المشع سماه بالاسم ده تحديدا من نسبه لبولندا اللي ماري منها ومع ذلك ماري ما كانتش بنفس الجدعنه ماري كانت على علاقه مع طالب عند بيير اسمه بول لانجيفين عالم الفيزياء اللي طور تقنيه السونار واللي كان متجوز وعنده اربع عيال اللي لما مراته عرفت بالموضوع قررت انها تفضحهم وتسرّب الجوابات اللي ما بينهم للصحافه لدرجه ان كان في بعض الصحف الفرنسيه مسمين ماري بخربت البيوت تخيل ماري كوري وخربت البيوت الاثنين مع بعض ويقال في احدى الروايات ان العربيه اللي كانت جرار لحصانه واللي خبطت بيير كوري وادت الى وفاته ما كانتش حادثه وان بيير لما عرف بالموضوع قرر انه ينتحر لكن بخلاف نيوتن واينشتاين وماري في كمان توماس اديسون اللي على الرغم من كونه مخترع عبقري الا انه كان بينسب معظم شغل العلماء اللي شغالين عنده لدرجه ان عدد براءات الاختراع اللي متسجله باسمه لوحده وصلت 1093 براءه اختراع كاكتر عالم يحصل على براءات اختراع في التاريخ كله اللي هو يعني لو كل يوم كان بيصحى يعمل اختراع على الريق ما كانش هيوصل للعدد ده وفي كمان واتسون وكريك ومورس ويلكنز العلماء اللي اكتشفوا الدي ان واللي حصلوا بسبب الاكتشاف ده على جائزه نوبل الثلاثه دول ما كانوش هيوصلوا للاكتشاف بتاعهم لولا الصوره اللي صورتها العالمة روزاليند فرانكلين واللي اخذها بدون اذنها مورس ويلكنز لانها كانت المساعده بتاعته ومع ذلك فالثلاثه دول تجاهلوا دورها تماما وماتت قبل ما تعرف ان الجائزه اللي اخذوها كانت بسببها بل ان واتسون وصلت به الجراه انه يتريق عليها في كتاب اصدره ده غير العلماء اللي العلم نفسه ساب لهم وصمه ما ان هم يتخلصوا منها زي ألفريد نوبل مخترع الديناميت واللي كانوا بيسموه بتاجر الموت، وروبرت اوبنهايمر العالم غريب الاطوار اللي ترأس مشروع مانهاتن وكان سبب مباشر في القنابل اللي اترمت على هيروشيما وناجازاكي، وورنر هايزنبرج بتاع مبدأ عدم التأكد اللي كان من أهم علماء النازية، واللي ترأس مشروع نادي اليورانيوم اللي كان بيحاول يعمل القنبلة النووية الألمانية في نفس الفترة، كل دول وغيرهم التاريخ زي ما كتب عن إنجازاتهم كتب كمان عن سقطاتهم، لكن مين أكتر حد فيهم اتصدمت فيه في الحلقة؟ فأنا هستنى أعرف منك في التعليقات. وطبعاً ما تنساش اللايك والشير والكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقات الجديدة تنزل سلام